المرة محتاجة رجال قادر يفوت على عقلها ويقلها أنا موجود حدك وحاسس فيكي، أنت مش وحدك، محتاجة رجال يستوعبها ويفهمها حتى بالوقت اللي هي مش قادرة تفهم حالها، بدا رجال يكون موجود لما هي تحتاجه، ويعاملها دايما أولوية بحياته، بدا رجال يعرف كيف يدلعها ويهتم فيها، وإذا لقيت هيك رجال ساعتها حتقدم له عمره وتعطيه روحه وما رح تبخل عليه بشي. ورح تخليه يعيش سلطان زمانه